السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم باوربوينت برزنتيشن. الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف هنتكلم فيه عن مجموعة من أسرار الباوربوينت ده الجزء الأول عبارة عن مجموعة من عشر أسرار إذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات وإن شاء الله هنعمل أجزاء ثانية من أسرار الباوربوينت. سر رقم واحد معانا من اسرار الباوربوينت وهو الكويك اكسس تول بار او شريط الادوات السريع الكويك اكسس تول بار او شريط الادوات السريع عباره عن شريط للوصول للادوات بشكل سريع وشكل سهل لو انا مثلا هنا رحت لقائمه انسيرت وجبت اي شكل من الاشكال دي ورسمته بالطريقه دي لو انا عايز الشكل ده يجي في منتصف الشريحه عندي هنا بروح من قائمه فورمات لالاين سنتر والاين ميدل هتلاحظ كده الشكل عندي بقى في منتصف الشريحه طيب لو انا مش عايز استخدم القوائم اللي فوق واستخدم شريط الادوات السريع او الكويك اكسس تول بار تقدر هنا تضيف الادوات اللي انت بتحتاجها آه عن طريق بس انك تحدد الشكل وتختار العلامتين دول هتلاحظ ان الشكل عندي على طول راح لي منتصف الشريحه طيب ازاي انا هضيف عندي شريط الادوات ده او الكويك اكسس تول بار او انا هوصل له ازاي عندي اكتر من طريقة للوصول لشريط الادوات السريع او Quick Access Toolbar تقدر من قائمة File تروح ل بعد كده هتختار هنا حاجة اسمها Quick Access Toolbar هتلاحظ عندك هنا ان عندي هنا عمودين العمود ده اللي هو بتاعي اللي انا حاطط فيه الادوات اللي انا بحتاجها والعمود العمود الثاني ده في كل الادوات اللي موجودة عندك في الباوربوينت مجرد بس انك تحدد الاداة اللي انت عايزها او اللي انت بتستخدمها بشكل كبير تضغط عليها وتعمل لها اد هتلاحظ انها نزلت عندي في العمود الثاني وتعمل لها اوكي تلاحظ ان انا عندي هنا نزلت عندي في شريط الادوات السريع بتاعي تقدر تضغط عليها كليك يمين وتعمل لها ريموف from كويك اكسس تول بار كمان لو انت بتستخدم الاداه مثلا احنا هنا في قائمه فورمات انا عايز اضيف وليكن التشيب فيل دي عايز اضيفها في شريط الادوات السريع مجرد بس انك تقف عليها بالماوس وكليك يمين هيظهر لك قائمه هنا هتختار منها اد تو Quick اكسس تول بار هتلاحظ برده ان هي نزلت عندي هنا وتقدر تغير الالوان وتستخدمها مباشره وده طبعا بيسهل عليا العمل في الباوربوينت السر رقم اثنين معانا من اسرار الباوربوينت اللي هي الميديا كومبرشن او ضغط الوسائط انك تقلل حجم الوسائط لو رحنا هنا على شريحه عندي فاضيه حبيت اضيف فيديو عندي على الشريحه هروح لقائمه انسيرت واختار من هنا فيديو واختار This Device هيفتح لي الصفحة اللي أنا هحافظ عليها الفيديوهات. يعني. طبعا تقدر تستخدم الكويك أكسس بار اللي إحنا إتكلمنا عليه في السر رقم واحد بس بمجرد إن أنا أضغط هنا هتلاحظ إن هو فتح لي على طول صفحة الفيديو هختار أي فيديو وهنعمل له إنسيرت. لاحظ معايا كده بعد ما عملنا إنسيرت هنروح لقيمة فايل وفي عندي حاجة هنا إسمها الإنفو هتلاحظ هنا في ميديا سايز مكتوب عندي هنا الميديا اللي موجودة عندي في البرزنتيشن بتاعي 26 ميجا بايت. مجرد بس انك تضغط على كومبريس ميديا وتختار هنا جودة الفيديو او انك تقلل من حجم الفيديو فانا اختار مثلا الاتش دي 720 هيبدأ هو هنا يعمل ضغط للوسائط بتاعتي او للفيديو بتاعي بعد ما يخلص لك هنا ان انت عملت سيف او وفرت 22.9 ميجا بايت هتلاحظ عندي دلوقتي اصبح حجم الفيديو 3.1 ميجا نزله من 26 ل 3.1 وده طبعا بيبقى مفيد عندي في لو انت عايز تبعت الملف بتاعك عن طريق الايميل او اي حاجه وعايز تقلل الحجم فتقدر تستخدم ضغط الوسائط او الميديا كومبريجا السر رقم ثلاثه معانا من اسرار الباوربوينت اللي هو الليست اوردر او تعديل القائمه. انا هفترض ان انا معايا شريحه بالشكل ده كاتب فيها بعض النصوص بالشكل ده وعامل لها ترقيم سواء نقطي او ارقام. وعايز أعدل من وضع الترتيب يعني أنا كاتب أنا سير الإجتماعي إفتتاح تعريف كده عايز مثلا كلمة المناقشة دي تبقى قبل البدء فبس لمجرد إن إنت تضغط عليها ضغطين كده بالماوس تحددها وبعدين هتضغط الت وشيفت من الكيبورد وتبدأ تحركها بالأسهم لتحت والفوق هتلاحظ إن هي بتطلع معاك ده طبعا بيوفر عليك إن إنت تقعد تاخد الكلمة دي نسخة أو كت وتاخدها تحطها تحت بيست وهكذا هتضغط بس من خلال الكيبورد ان انت تضغط الت وشيفت وتتحرك بالاسهم فوق وتحت نفس الحكايه هنا لو الترقيم عندك ارقام مش نقطي هتلاحظ حتى الارقام مش هتتغير يعني انا عايز الشرح هنا تنزل رقم 6 هتلاحظ ان هي اتحركت معايا والمناقشه والتوصيات طلعت رقم 4 و5 وده برضو من الادوات اللي بتسهل عليك الاستخدام في الباوربوينت السر رقم 4 معانا من اسرار الباوربوينت اللي هو الامبيد فونتس او تضمين الخطوط ايه هو المقصود بالامبيد او تضمين الخطوط تضمين الخطوط هنا لو انا مثلا عندي خط زي ده اللي هو محمد بولد ده او بالخطوط الانجليزي الخطوط دي ممكن ما تكونش موجوده على جهاز اخر فلو نقلت العرض بتاعي ده على جهاز اخر هلاحظ ان الخطوط بتاعتي اتغيرت فانا عايز احفظ الخطوط بحيث ان انا لو اشتغلت على الباوربوينت بتاعي في اي جهاز تاني يحافظ على نفس الخطوط اللي موجوده عندي ازاي هعمل كده عن طريق قائمه فايل والاوبشن هتلاحظ هنا عندي في القايمة اللي في الجنب في سيف هننزل تحت شوية كده هتلاحظ هنا عندي حاجة اسمها embed fonts in the file هنحددها او هنعلم عليها وهنضغط اوكي كده كده لو نقلت الفايل بتاعك ده او البرزنتيشن بتاعك ده في اي جهاز هيفضل محافظ على نفس الخطوط السر رقم خمسة من اسرار الباوربوينت معانا هي الـ merge او دمج الاشكال الميرج تشيبس او دمج الاشكال من الحاجات اللي بستخدمها بشكل كبير جدا في الباوربوينت لان انا عندي هنا لو رحنا لقائمه انسر وبص بصينا على التشيبس اللي عندي هتلاحظ ان التشيبس هنا محدوده او قائمه الاشكال هنا محدوده فلو انا عايز اضيف شكل جديد او انا عايز ارسم شكل جديد تقدر ان انت وليكن عندي هنا هضيف مربع بالشكل ده او مستطيل وهرجع اضيف مثلا دايره بالشكل ده انا عايز هنا اعمل دمج للاشكال او ان انا اعمل شكل جديد طبعا ده بيرجع لتصميمك او للشكل الشكل اللي انت محتاجه فانا اقدر احط الاثنين على بعض بالشكل ده واحدد الشكلين ومن قائمة فورمات في عندي حاجة هنا اسمها الميرج شيبس ميرج شيبس دي فيها اكتر من خيار في عندي هنا اللي هي اليونيون او الاتحاد اصبح الاثنين دول شكل واحد اي تغيير هتعمله عليهم زي الفيلا وكده هيظهروا عندك شكل واحد طيب لو عايزين نعمل حاجة تانية هنروح مثلا للكومباين هنا، الكومباين هنا هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ إن هو شال الجزء اللي هو متحد بينهم، يعني أنت كان في جزء هنا بين الدايرة والمربع هو شاله، طيب عندي هنا كمان في حاجة اسمها الفريجمنت، الفريجمنت هنا هتلاحظ إن هو قسم لي كل جزء منهم لوحده بالشكل ده، عندنا كمان حاجه اسمها الانستراكت اللي هو هيحذف لك كل الاشكال اللي بره ويسيب لك بس الجزء اللي هما متحدين فيه مع بعض. طبعا الميرج تشيبس دي زي ما قلت لك تقدر تستخدمها باشكال مختلفه وفي عندي فيديوهات كتير جدا بنتكلم فيها عن في القناه على استخدام الميرج تشيبس ودي من الحاجات المهمه جدا في الباوربوينت. السر رقم سته من اسرار الباوربوينت اللي هو السلكشن بان او جزء الاختيار. دلوقتي لو انا شغال على شريحة هنا بالشكل ده وبعدين ضفت بعض النصوص او بعض الصور خلينا هنا نروح لقائمه انسيرت ونضيف صورة طبعا هنا انا اقدر اضيفها من هنا من الكويك أكسس انا عمل لها وصول سريع فاقدر اضيفها بالشكل ده خلينا اضيف اي صورة هنا والصورة دي انا عايز اكتب نص او اضيف صورة تانية خلينا نضيف صورة تانية بالشكل ده طبعا أنا ضايف هنا صورتين الصورة اللي ورا اللي في الخلفية اللي هي دي أنا مش قادر أوصلها لأن دي مغطية عليها فعشان تقدر تتعامل مع الأشكال أو الكائنات اللي موجودة عندك على الشريحة بتروح هنا من قايمة فورمات في حاجة هنا اسمها السلكشن بان أو من قايمة هوم بتلاقي فيه سيلكت وبرضو في سيلكشن بان أو تقدر تضيفها طبعا للكويك أكسس تول بار بتاعك هيظهر لك القايمة اللي في الجنب دي القايمة اللي في الجنب دي بتظهر كل الكائنات اللي موجودة على الشريحة انا عندي هنا الصوره دي اللي هي رقم 6 ودي اللي هي الصوره رقم 8 وعندي هنا مجموعه انا مجهزها في الجنب لو انا عايز مثلا خلينا بالشكل ده لو انا عايز اشتغل على الصوره اللي في الخلفيه فطبعا مش قادر اشتغل من الصوره دي فهنروح هنا عندي حاجه اسمها شول او هايد اول هايد اول هنا هيخفي كل الحاجات اللي موجوده عندي على الشريحه شول هيظهر هي كل حاجه طيب انا عايز اشتغل على الصوره اللي في الخلفيه اللي هي كانت رقم 6 فهنا في عين هنا موجودة رسمة عين جنب كل شكل بس مجرد انك تضغط عليها ويظهر الخط ده كده ما ظاهرة عندي واقدر اشتغل على الصورة دي بحرية وبعد ما خلص شغلي على الصورة دي الشغل اللي أنا عايزه هرجع أعمل لها شو أو اظهار وبالتالي اقدر اشتغل هنا على الكائنات بشكل واضح من غير ما يبقى فيه أشكال تانية بتأثر عليا أثناء الشغل السر رقم سبعه من اسرار الباوربوينت اللي هو سلايد شو اندفيدجوال وده عرض الشرائح في نافذه مستقله. يعني ايه عرض الشرائح في نافذه مستقله؟ لو انا دلوقتي عندي عايز اعمل اللي هي سلايد شو اللي هي علامه الكاس اللي تحت دي هتلاحظ هنا دلوقتي ان هو خد الشاشه كلها فانا مش قادر اشتغل على اي حاجه ثانيه مش قادر افتح اي حاجه ثانيه جنب العرض بتاعي فعشان اتجاوز النقطه دي بنروح لحاجه هنا اسمها سلايد شو وبنختار السيت اب هتلاحظ عندي هنا الاختيار الثاني اللي هو الانديفيدجول ده لما تحدده بالشكل ده وتضغط اوكي وبعد كده تعمل علامة شو او الكأس اللي تحت ده هتلاحظ ان هو فتح حالك بس في نافذة فتقدر هنا تستخدم اي حاجة عندك في الـ الـ الكمبيوتر او على الجهاز بتاعك بدون ما يضايقك العرض او بدون ما ياخد الشاشة كلها السر رقم 8 من اسرار الباوربوينت اللي معانا النهارده هي الجيت ادينز اللي هي الوظائف الاضافيه. ايه هي الجيت أدنز او الوظائف الاضافيه؟ نقدر نروح هنا من قائمه انسيرت هنلاحظ هنا عندي حاجه اسمها الجيت ادينز او الوظائف الاضافيه. وظائف الإضافي... الاضافيه دي عباره عن ادوات بتستخدمها عندك في الباوربوينت فلو كتبنا هنا مثلا بيك هيظهر لي هنا اداه زي هي البريك تايم فنقدر نضغط عليها ونعمل لها عاد هتلاحظ ان هو ضاف لي حاجه هنا زي تايمر او عداد وقت على الشريحه تقدر ان انت تكبره بالشكل ده وتقدر من هنا تختار type وليكن مثلا دينر. وتقدر كمان تحدد الوقت اللي انت عايزه وليكن عشر ثواني وتضغط كنترول وتلف بكره الموز بالشكل ده هتلاحظ ان هي بتكبر معاك لحد ما تغطي الشاشه كلها بعدين تعال نروح للسلايد شو هتلاحظ هي هتلاحظ ان الصوره بتاعتي هنا وهتعمل ستارت مجرد بس ما هتضغط ستارت هيبدا التايم يعد بشكل تنازلي لحد ما يخلص الوقت دي ممكن تستغلها في مثلا عامل بريك او حاجه او انت بتشرح حاجه او في عرض معين فتقدر تعمل بريك بالشكل ده السر رقم 9 معانا من اسرار الباوربوينت اللي هو الاوبن بيكسلز الاوبن بيكسلز عباره عن اضافه من الاضافات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل شويه دي عباره عن اضافه بنضيفها عن طريق الجيت ادنز او الوظائف الاضافيه هندخل بس عليها هنا هنكتب الاوبن هنعمل سيرش هتلاحظ هنا طلعت عندي بالشكل ده هتضغط عليها تعمل لها اد بعد كده اي اجري وكونتينيو هتلاحظ عندي ان هي نزلت عندي هنا في قائمه انسيرت في النهايه خالص الاوبن بيكسل دي هستفيد منها في ايه تقدر بس ان انت تضغط عليها يظهر لك هنا صفحه البيكسلز تقدر تبحث هنا عن اي حاجة انت عايزها او اي صورة او اي خلفية انت عايز تبحث عنها خلينا مثلا نبحث عن وليكن سيتي مجرد ان انت بس تضغط على كلمة سيتي او تعمل سيرش على سيتي هيجي لك صور بجودة عالية جدا للسيتي اتش دي مجرد ان انت تضغط عليها تلاحظ ان هي تحملت على طول عندك في الباوربوينت بوينت بتاعك وده طبعا بيوفر عليك وقت كبير جدا في البحث عن الصور في محركات البحث زي جوجل وكده وتاخدها نسخ وترجع تحطها هنا لاصقه او تروح لقائمه انسيرت وانسيرت وادراج صوره وكده فدي اداه الادوات المهمه اللي انا بستخدمها دايما في الباوربوينت السر الاخير معانا النهارده رقم 10 اللي هو الفورمز الفورمس عبارة عن إضافة من الإضافات اللي هقدر إن أنا أستغلها جوه البرزنتيشن بتاعي أو الباوربوينت، طب هوصلها إزاي؟ هوصلها برده من قائمة انسيرت والـ إنز، أو الجيت آد إنز أو الوظائف الإضافية، بس هنكتب هنا في السيرش كلمة فورمس هيظهر معايا على طول هتعمل له آد وكونتينيو طبعا تقدر إن أنت لو لاحظنا إن احنا هنمسح دي تقدر انت توصل للوظائف الاضافيه اللي انت بتضيفها عندك دي مش كل مره هنروح لجيت ادنس هتلاحظ هنا حاجه اسمها ماي اد بس هتضغط على السهم ده هيجي لك كل الاضافات اللي انت استخدمتها قبل كده واللي انت دخلتها عندك في الباوربوينت بتاعك فمجرد ان ان انت تضغط على الفورمز هتز... هتظهر معاك هنا على طول طيب دي هستغلها في ايه وهستخدمها في إيه؟ خلينا نقول هنستخدمها في إيه؟ لو انت مجهز عندك وليكن استبيان او نموذج اختبار للطلاب وعايز تدرجه عندك في الباوربوينت بتروح هنا للفورمز بتاعتك او الاختبار بتاعك وتعمل مشاركه ونسخ الرابط وهتروح هنا للباوربوينت هتحط الرابط بتاعك هنا في الجزء ده كنترول في او لصق وتعمله له انسيرت. هيفتح معانا هنا صفحه الاختبار او الاستبيان بتاعي بالشكل ده كانها صفحه فورمز بالظبط تقدر هنا يعني انا عامل هنا استبيان للقناه اتمنى انكم تشاركوا في الاستبيان وهحط رابط الاستبيان في صندوق الوصف تحت الفيديو فعندك هنا تقدر تكتب الاسم مجال العمل هل استفدت من الفيديو هل تريد المزيد من الفيديوهات هل ستشترك في القناه اتمنى ان كل الناس تشترك معنا في القناه ما مدى رضاك عن رضاك عن المحتوى تقدم نصايح لو في نصايح عندكم تقدروا تفيدونا بها هنا في المربع ده وبعد كده تعمل علامه سابميت فهنا قدرنا ان احنا نستغل الفورمز بتاعنا في الباوربوينت وده كان اخر سر معنا في الجزء الاول اتمنى ان الفيديو يعجبكم وان شاء الله لو عجبكم الفيديو اكتبوا في الكومنتات زي ما قلتلكم وهنعمل جزء تاني ان شاء الله من اسرار الباوربوينت